ما بيجي ابن عمك ذا يا اخي قال لي بيجي الان اصلا قلت اتصل بي الان وقال لي بيجي الان لنهايه الخط واحنا مستنيينه الان خذ يعرف المكان ما دام إنه عرفت المكان وقال لك هو لما اتصل بك قال لك بجي الان ما تاخرت واصلا انا دايم انا يمكن اللكزس حقه يمكن قحشوا بابوره ولا سرقوا بابوره اصلا الرجال واقف من السعوديه كملوا ابن عمي ما جاش ما دام انه واقف من السعوديه انا متوقع ان انا ايش هو سووا له اي حاجه لانه يعني دائما لا الان بقي ان شاء الله، غدا الان هذا <تصفيق> عمي. حيا وسهله ومرحبا. يا حيا يا حيا ويا سهلا طيب؟ الله ان شاء الله. إن شاء الله اللعب. والله تواب والله يسعدك. والله الله يسعدك والله ها؟ هذا من عمك اللي قلت له بيجيب لك جزز حي ابو وليد حي يا سلام لك فقط بنروح البيت هلا سلام آه طيب آه آه كيف الحال؟ يا الله ابو غالي يا الله سمين. كيف السعوديه وكيف الاوضاع عندكم؟ والله أحمد الله الامور طيبه كيف موضوع الاشياء التشريع والفيزياء ذا تبغى تطلع انت شكلك اه أطلع عن شكلك حيا وسهلا ومرحبا يا الله بند العم الله يحييك أتصدق يا بند تصدق انك البيت نورت البيت ها؟ اه نورت لسانك بس بس لا تغلقش لا تغلص. بس طفيت الكاميرا وبتجلس خمس ساعات بس خمس ساعات انا ايام ايام ساعه عادي لا انا عندي الحل يا هند يا هند تعالي <تصفيق> جيب <المروح> معك ما فيش مراوح نعم أنا عينها هذه بس براوة عشان على نفسك هذه اكتب عليها برود وزوغلة وهي لك برود يكون بعلمك انا محتاج ليش لان انا بنا من زمان ولدي العم ايش ما حكم من الله يكرمك ايه يا الحباب لي تروش حار لا تروش يلا اليوم تعال تروش ها قابل عمين تفضل تصدر ياك الله ولد عم الله, الله فيه, فيه. تفضل يا الحباب يا زميل يا زميل ما وين الماء؟ بس هذا آه آه ايوه هذا أيوه ما ما في من عمك قلت له دب مين قال لي يا ما قدرت تروش ما شبل مين ما شبل من عمك تعالي من عمك رجية رجية في مسعودية على كتر حصاد بستين وطلع ربع ويجي آخر منه وتداري بدون كل كده لا حمارتي يا عيال الأول المأذورين يا شباب لا حول ولا قوة الا بالله يعني العظيم ايش في وين أنت كيف عايشين انتم؟ مع البركة؟ اكيد آه. عايشين على البركة، انت تدري كم المطرق عندنا؟ على كم؟ من سنة لسنة، عادك يوم واحد في رمضان ولا يومين مسببة اضرار في البيوت هذي الموية عندكم اقتصاد ايوه وعادك ما شفت شيء ما رسول الرسول صلى الله عليه وسلم حرام بالماء اه احنا مقتصدين بالماء اكيد ايش عندكم؟ <تصفيق> اشكبروا سياره مين بحر مين بحر مين, مين معايا بحر بس مالح يا سمير ايش تبص الرحيم عبد الرحيم وهو شITAL رجيم 24 ساعة طال الرحيم على الإيجار لا لا كيف بيقول لك الإيجار لا بتشوف ولا بتشوف مش, مش مش مش شوف بتشوف احتمال يا اسمع أنا عبد الرحيم لا شو بودا لا ها عبد الرحيم كيرش ولا يجار لفين هارب شوفك تمشي ده هذا ولا رايحين مكان بس عندي اليوم عاد من عمي أجل. اليوم وصل بحاسبك اصبر لا. اصبر علي لا متقيس اصبر عليك انا لا متها الشني قار ما عليك اصبر علي انا ابن عندي اصبر علي الشني قار بحاسبك حقك بالسعودي وبدوله بس اصبر انا صراحه لو قستوا طيب اصبر طيب. طيب. بحسب لك انا بكم بالسعودي انت لو منك قبل لا لا ما عليك 2700 آه، ايش 2700 انا بس انا حق ثاني شهر 2700 مع هذا الشهر اللي بيجي قلت زيدته الان من السعوديه زيده بالسعودي شفت يا امير اشتي مقدم وكمان احتمال قل دي بازي اربع شهور اكيد اليوم انا بطلب علي طيب انا بخلص اني اوصل لبن عمه ودي معنا شغله بالرجع على فكره مش عبد الرحيم الرقم تصدق يا سمير أنا شاكي إنه وقت من الأوقات بشوفك معلق بأي شيء قلم شنو ميت من بعد عبد الرحيم هذا هذا عبد الرحيم من يوم ما عرف نفسه ويطالبني حق الإيجار إهانات ما حالي إهانات إهانات لا حول ولا قوة إلا بالله يا سمير يا أخي الجو حار يا سمير يا أخي صلح لك عاد لك أول يوم عاد ما جبتش من هذا حاجة لا حول ولا قوة وش هذا؟ أوه قرابي ترى فوق راسه وش هذا؟ أنا قل له يا أمير باللغة العربية الفصحى براز اه وش براز؟ يعني زق؟ اه زق عليك على قولتك طيب يقولهم مين؟ اه تمسح بالكشيدة لا لا غالية طيب ايش اعمل لك؟ مويه ضروري اه مش البقارة اه مش داري على ايش؟ ابن عم سمير عدم السعودية عملك داريش؟ قد حاسوكو عدن كامل حسوبه على كامل الصغير والكبير شاب. <تصفيق> السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله كيفك كيف يا والله تمام الحمد لله. اسمع عشي دبابين. اصاب بالعمي اجاع عندنا وش تجيب له ميت. اجيب لك دباس. جيب اللي عندك اول حاجة. ما نصبر لا تخزي بيش. عمي عندنا. بقى اجيب لك الفلوس. وش لك خلنبن عمك انا. صلي على النبي. الله عليه. صليم بارك عليه. السعوديه بهاب بهبلك وبزيدك سعودي ايوه بالسعودي يعني بظمنهم انت ايش ايش ايش اظمنهم انا ما انا مالي دخل اليوم عندك خاطركم يا ابن عمي يا ابن عمي تعال زي برحه يلا يلا لا نو فين بحسس سفارة؟ سلام عليكم طيب. ترى؟ أنا اللي سفارة قريبين. والله مش عارف الله. تكلم. <تصفيق> Thank mm -hmm. you.